وكان المرجاني عمر نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن راهو راهو نحن نحن نحن نحن نحن إذا <سؤال> هند هند الدوا هند هند الدوا هي لاعبة سابقة بالبطولة على ما أظن إسبانيا دخلونا كأس شاركت في كأس الملك وكذلك في أمريكا في إسبانيا هي مدربة لفريق مارترو في, في المقاربة <تصفيق> إذا <تصفيق> إلى إذن... فئة فئة احتل المرتبة الثالثة دحان عمر تفضل ساحن تفضل إذا إذا المحتل للمرتبة الثانية الحادي صلاح الدين، والمحتل للمرتبة الأولى في هذه الفئة الذي يقول إلا محمد المرجان الكبراء اللي عن أنجلا كبر رماة المنصور بكرة من كبر أنتوا هذا هذا تحملي المدرب هذا الحمد لله واجب. ها يا رجل على المركبه كنت السباق يعني في المدار ديال السباق حاله يعني الحمد لله <مصورة> ايوب يعني كان يعني كان آه آه انا صدق يعني كوكب وحده كانت شي مزيان يعني, يعني يعني كانت حاله يعني مستويه ومعادله مزيان يعني منبسطه الحمد لله كانت متساوية مع كانت هي هذيك يعني وكيفاش جيتوا السباق يعني آه اخر الموسم يعني ديروا التدارب انتم ولا ولا جاتكم في اخر الموسم ما كانش آه السيد عاد كافي ما كانش انا حسيت كافي باش انا إن ولكن طبعاً دي من ديك يعني كنا شدنا التدريب هذا زي ما قلنا كنديرو عاش التدريب الخيري. ولكن هذه تعتبر انطلاقه ديال استعداد ديالكم لهذا الموسم القادم. ان شاء الله كنطلع. واش التطلعات ديالك انت كبطل يعني القصر الامجاد تعودوا الامجاد يعني سواء الابطال اللي دازوا القصر الكبير سواء شنتوف في العرق يعني يعني في سواء يعني في الالعاب الاولمبيه ولا في بطولات العالم هذه الكوش الى اخره. مشرف المغرب مشرف المغرب كي كبير يعني كاع قال في شكرا على قصر الرياضيات العالميه ايوا شكرا على قصر الجمعيه شكرا سبقنا بعض الانشطه ديالكم ديال ####يعني نتا ناس الأمن أو سنين أو لي سبق ليكم د# عملتو بعض, بعض# السباقات يعني خاصة ديالكم نتوما أو كتمارسو ف# أو لمبيكا أو ف# فضاءات كتستغلوها شيمكن تقولنا على... العبد يعني بالنسبة لعدو الريفي في مدينه علايش وبنسبة لكم أنتم يعني أنتم يمكن تدعموا هذا الشباب اللي كنا دابا. العمر هو في سنة [SpeakerC] ديال التصاعد ديال التصاعد ديال التصاعد ديال التصاعد ديال التصاعد ديال التصاعد ديال التصاعد ديال التصاعد ديال التصاعد نعم، سي دي باش يشاركوا هذه نعم كيفاش ندخلوا من الهوايه تاع يعني بالتعطير ديال الصغار وديال الناس اللي عايشين في المناطق هذيك هذيك المناطق <تصفيق> اللي عايشين فيها هذيك المناطق <تصفيق> و سعيد ثم لا السباق دابا شنو يعني اللي بغيت نقول يعني كيفاش اسم ذلك؟ ديالك اسم ديالك نادي العمرة نعم كانت دور السباق السباق وبالنسبة المدار فيها <تصفيق> يعني من بسيطه بلا وكذلك معدله مزيان يعني يعني مرضيه يعني دابا ينقولوا يعني يعني معدله مزيان راسيه مزيان من ناحيه المنظمين اللي تقول على الظروف اللي جرى فيها سيرك خاص يعني في فصل الصيف الاخر يعني اخر الموسم بغي يقولوا انتهى الموسم لقد نشرت اشياء لا. حصل <تصفيق> التوقيت، حصل المرتبة الأولى في فئة الشبان، عمر، عمر، على الماراتون، في فئة قلما رئيس الجمعية عبو بوسلهام كذلك يشارك في حفل توزيع الميداليات والجوائز الكؤوس على الفائزين الثلاثة الأوائل في سباق الفتيان للعدو الريفي بسباق بكارة العدو الريفي أمين قرواش كذلك رئي رئيس أو العداء السابق بطل العدو الريفي بياض الصغار كذلك رئيس النادي مدرب نادي القصري خيار خيار خيار حسن ولا الاشاره اذا صور تذكاريه اذا براعيم معلم.يا المرتبة الثالثة في فئة معلم.يا بسباق العدو الريفي مسقط الاولى لجمعيه بكاره للتنميه والبيئه والثقافه في مدينه سعيد في العلائش حصل المرتبه الاولى سبري احمد المرتبه الثانيه شهاب محمد ياسين يمكننا يمكن تقولنا في هذا السباق المشاركه ديالك في هذا السباق نستغلوا هذه الفتره ديال الفراغ قول كيف جاتك السباق؟ قول ديالك والمشاركة ديالك. أنت منادي القصري؟ أنا لا أنا منادي العرائش. أنت منادي العرائش؟ أنا اسمي محمد ياسر الشياب. انا اسمي محمد شكرا النادي ديالك نادي, نادي. اشبال العرايش شباب العرايش ماشي اشبال العرايش شباب العرايش تاع العقيو الرايس ديالكم الحراق ماشي حراق القنفودي مدرب مدرب شكرا. شكرا